السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع القصص قصة بعنوان ما صنع الله بك عن بعض أصحاب مالك بن دينار إنه رأى مالك بن دينار في النوم فقال ما صنع الله بك قال خير. لم نرى مثل العمل الصالح لم نرى مثل الصحابة الصالحين لم نرى مثل السرب الصالح لم نرى مثل المجال الصالحين خرجه من وبي الدنيا وسيوطي.